الصلاة والسلام على رسول الله، بخير تامولانا تبارك الله يا رب، نسولك الله يحفظك، دابا في الصباح مني كتفيقو في الصباح شنو كت أول حاجة كتعطيهم؟ الجبال الطار، تخرج الجبال الطار، الربيعة والجبال الطار هادو مع الصباح آه. يوميا, يوميا. يوميا. وفي نص النهار؟ عشية كنعطيهم آه. بلونسيلاج آه. و أو... <hesitation> والزرع كنخلطو ليهم؟ آه أوكي غادي في نص النهار وفي سميتو؟ لا العشية العشية؟ كدير لهم جع الفات؟ اه كاين آه. آه، طال الله العظيم، مكيتحلبوش؟ ها؟ آه؟ كاين شي حاجة كتحلب؟ كاين، هادوك مكيتحلبوش كيديهم آه. آه، كي الصحراء كيمشوو الصحراء اه كيمشو الصحراء هادوكا، هادو دابا على حساب البيع ديال على حساب على حساب الذبيحة المحيرة، آه. آه، وفي وف الليل؟ ديال المكان يعني جوج مرات في الصباح وفي في العشيه مزيانه السن كاين هنا السن ديال السن, السن ديال العمر العمر ديالي الله هادي الله هل ثلاثة الاف تاع مليون مليون؟ آه هذاك دابا هذاك البار اللي هي يعني. ياك؟ شكرا الله يحفظك على المعلومات اللهم بارك يا رب الله العظيم آش الله كير الله ومبارك يا رب اللهم بارك يا الله اللهم بارك يا ربي عظيم في هذا الخير يا رب الله يبارك لي في هذا الخير يا ربي الخير يا ربي عظيم يا ربي. سبحان الله العظيم سبحان الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر سبحان الله العلي العظيم سبحان من خلق وصور لا إله إلا هو سبحانه العلي العظيم سبحانك يا عظيم يا كريم سبحانك يا عظيم يا كريم هذا ديالها آه. سبحان الله العظيم هنا الماء لي كتشرب هاهو الماء ونقي تبارك الله داكشي منقي المسايل ديالها سبحان الله العظيم زيد يا زي زيد الله العظيم الله علي جاي الله يسلم عليهم الله يكملهم